يسوع انت تعلم ان شهوات العالم تخدعني tam haver في يا سعى أنت تعلم أني أحبك قلبي من قلبي نست قلبي دا نست في قريت صلبتكا اه بجورمي نسيتك لم تعد أن تلك لالين أبعدتك نسيتك لم تعد Tell ko ta, ta ne أنت تعلم أني أحبك